ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام وحلقة جديدة من جولة الكاميرا السريعة والمرة دي في سوق حلاوة المولد في شارع السد بالسيدة زينب في أواخر شهر و وقدامنا هو مسجد السيدة زينب وهو بيترمم ممكن أصور؟ ممكن أصور؟ كل سنة مجموعة من عرائس المولد والأول مرة شوفها حصان المولد كبلاشي وشكله حلو وكل العرائس دي على فكرة مصنعة في مصر وعرائس المولد بغض النظر على البلاشي اللي قدامنا دولت بقوا بالفعل معظمهم أو الأغلبية بتاعتهم بتتصنع في مصر في ورش في منها ورش ومحافظات زي المنوفية ودي كانت مفاجأة لي. اسعارها بتتراوح بين, بين 60 او 45 لغايه 260 مثلا والى حلاوه المولد من كل لون ونوع وسعر هنا اهو طبعا حلاوه المولد اللي قدامنا اللي من كل نوع ولون دي ارخص اسعارها من حلاوه المولد الموجوده في سلاسل المحلات الكبيره في القاهرة وبقية المحافظات المصدر الرئيسي لكل الحلويات اللي احنا شايفينها ديت هو منطقة باب البحر في القاهرة وان شاء الله لينا طالع عليها يا رب تكون السنة الجاية مثلا ونعرف ايه حكايتها السوان او المكان دوت تبع عائلة عائلة السيدة ام عصام اللي هي شايفينها في الصورة دي و الست ديت او عيلتها عندها اكبر خيمه بتعملها سنويا لفوانيس رمضان كانت مفاجاه ليا السنه دي ان انا اشوفها العيله دي عامله خيمه او صوان لبيع حلاوه المولد في شارع السد في السيده زينب الصراحه انا نفسي اعرف قصتها وحكايتها وامتى ابتدوا في موضوع البزنس دوت قبل ما أنسى لما سألت على الأسعار ومقارنتها بالسنة اللي فاتت قالوا لي فيش اختلاف في الأسعار وهي هيها والله أعلم والمهم كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله بإذن الله أشوفكم في جولة جديدة بإذن الله كل سنة وانتو طيبين وشكراً على المشاهدة وما تنسوش لو عجبكم المحتوى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشكراً